مرحبا عند لا شب للضيوف انا رشق ترحيب فعال انه ما سوى الصوت صداها محفل اللي يفزق قدم الفنجان للي نحشمه على اعتباره حي من جمل بجي ليلة الخير ولفاه محفل اللي فزعته بالطيب من رهن الاشار هالمواقف دونها سالم على الفعل احتماه فيه من عفو الفضيل وفيه من قوه الجسار مرجلة جاتنا الافعال حي الله نباه دايم منها قوته باص لا تجتاح الصداره عندها العزمه ثقيل ووقف سنا من بداها لا نصيت لثل حاجه كنك تقول البشاره كل صعبه عند سالم بالمواقف منتهاها والله النبوه للفزعات. هالمواقف دونها سالم على الفعل احتماه فيه من عفو الفضيل وفيه من قوه الجسار مرجلة ان جات حي الله نباه جاي منها قوته بالصملات تجتاح الصداره عندها العزم الثقيل اشتركوا